Захід розпочався із панахиди. Після цього священик Української греко-католицької церкви освячує стелу. До пам'ятного знаку рідні загиблих кладуть квіти. На захід прийшла мама одного із військових Надія Гриценко. Її єдиний син, 26-річний Володимир Гриценко, загинув у 2015-му. Жінка каже, згадує його щодня. По поводу без поводу в мене залишилось купа подарочків. День батері 8 березня, він йшов з роботи, тяжко доробився, бо на стройці працював, але все отак, бодай жбенько з керки бабі все продосив, шов до рибалку, букетик польвів квітів. А від імені всіх батьків хочу подякувати за пам'ять про наших дітей, хочеться, щоб не даремно. Така висока чи була заплачена». Запалити свічку в пам'ять про сина прийшлася Леся Орляк. Жінка розповідає, її син Олександр Орляк загинув під час боїв на Дебальцевському плацдармі у 2015 році. «Мій син був найкращим. Мій син був таким, як ті хлопці, яких імена зараз вписані на цій стилі. І багато імен ми можемо прочитати між рядками. Тому що тут, звісно, не всі згадані. На нинішній день більше чотирьох тисяч. Герої віддали своє життя в російсько-українській війні, а окрім них, багато є таких, які пропали безвісти. Є багато таких, кого батьки сподіваються побачити живими. Степан Процик встановив стелу за власні кошти. Називати її вартість чоловік не захотів. Я прийшов в церкву, коли приймака хоронили, в Білокиралець, приймака василя. Це було в травні місяці, але так холодно було, дуже холодно було. Я думаю, Боже, та дитина Лежить домовини, домовинні, загинуло там. І щось ми так Бог дав, що я вирішив поставити. Не всі підтримували і не мені кажуть, що не треба, треба, щоб пам'ятка була про те, що люди гинуть. Виготовив стало каменярі, художник Іван Боярський. Чоловік каже, на це пішло два тижні. Такі пам'ятники я роблю по зову душі і серця, щоб віддати шану тим хлопцям, які гинуть за Україну. І я кінця краю нема, я пишу, пишу і, замітьте, на пам'ятнику я лишив ще три місця, бо ми ще всіх того забули, того не дописали. І війна продовжується». Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.